ازيكم إيه اولا رمضان كريم جولتنا النهارده بسوق رمضان الشهير بحي السيده زينب بالقاهره وهنا تنويه إن الجولة دي اتصورت يوم 23 وعشرين مارس قبل رمضان. أنا سنويا والحمد لله بروح السوق بس بالليل لكن عشان مواعيد الشغل السنة دي اضطريت أروح الصبح كانت تجربة لطيفة في شارع اوريدي 24 سبعة زحمة الشارع ده هو شارع السد الشهير مقابل لضريح السيدة زينب وشيل لله يا ست ولمدة شهر او اكتر بيتم فيها عرض كل حاجه ليها علاقه برمضان خاصه الفوانيس للبيع انا فشلت ان انا اعرف امتى السوق ده ابتدى نشاطه في منطقه السيده زينب بس الجدير بالذكر ان صناعه الفوانيس متركزه في المنطقه هنا في تحت الرابع وباب الخل وهنا بيتم بيع كل انواع الفوانيس من البلاستيك الصيني الرخيص إلى المصري المصنوع يدويا من الصاج والإزاز زي ما احنا شايفين على الرغم من صدور قرار بمنع استيراد الفانوس الصيني البلاستيك إلا إن هو بي لازال بيتم استيراده وبيعه بس هو بيتم استيراده كألعاب أطفال أو مستلزمات ديكور بيتم بيعها كفوانيس رمضان وعلى فكرة هي لازال عليها إقبال كمان وقرار منع استيراد الفانوس الصيني البلاستيك في 2015 ساعة ان الفانوس المصري التقليدي يسترد عرشه مرة تانية بعد ما سيطر على الفانوس الصيني البلاستيك على السوق في التسعينات وبداية الألفينيات وانت تعرف تفرق بين الفانوس المصري التقليدي والفانوس الصيني من الشكل والروح يعني دوت فانوس مصري قدامنا عادي مثلا الفوانيس اللي تحت دي في منها فوانيس صيني هتلاقي شكلها شوية غربي مش الشكل المصري اه واضح ان هي اجنبية شوية ومنتج تاني من الصين العرايس بلاشي على شكل مجوم رمضان في مصر زي بوجي وعمو فؤاد وللأسف شكلهم مشوه بوجي من البهد اما دولت فدولت صناعه مصري زي ما انتوا شايفين وتابه بالليل المنظر بيبقى احلى بس اهو ده اللي حصل السنه دي اسعار الفوانيس بتبقى ارخص من المناطق التانية في منطقه السيدة زينب بتبدا من سعر 3 جنيه مثلا وتوصل ل 1500 جنيه للفوانيس الكبيره اللي من الصاج والزجاج اللي بتستخدم في المحلات والمطاعم والفنادق وعلى فكره السنه دي كان في خبر مهم جدا هو ان مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفوانيس طبقاً لغرفة تجارية بالقاهرة. وده جزء من الديكورات بتاعة رمضان في منطقة باب الخلق. وحاجة مهمة نسيت أقولها إن أسعار الفوانيس السنة دي زادت خمسة وعشرين في المية بسبب أزمة الأسعار اللي كانت في الفترة الأخيرة بس هو الناس والحمد لله بتنزل تشتري وهو كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم على كل حبايبكم وإلى لقاء وإلى جولة جديدة إن شاء الله وشكراً لكم وشكراً للمشاهدة وشكراً لوقتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك وشكرا